كلمات الشاعر فزاع الحارثي إهداء إلى أخوه ناصر حبيب الميموني المطيري يا هاج سيف طيب الفالي امدح وجمل يا الشلاح ناصر حبيب أفعاله أجزالي تاريخ فعله يذكر بجيله تاريخ فعله يذكر بجيله يا هاجسي في طيب الفعالي اندح وجه مني في الشيلا ناصر حبيب فعاله اجزالي تاريخ فعله يذكر بجيله، كريم واللي يحتم التالي من ينتقي بهمه مطر مطار ربع وابطالي، ان المالة الدنيا يعدل لنا يوم مدى رجلي وخيالي العجاله ارجالك ربعك مطير الفخر تعني له اسياده وشيخه وتاله من هو يا قوي حلاه من هو يا قوي حالة يا ناصر أفخار بطارك ويا حظ من هو تقف وتربي نداعك من طي راسك وساسك من صالة جانب ولا والاقراب يورخ بفعلك يا وحليت الانشاب والطيب مرفوع راسك من دار سلمان عنيت مكتوبين دار الكويت دار الصباحين انصيت افخر بدارك وناسك افخر ودارك كويتي وتقول يا صيتي ويا حاسد عميتي كويتي وشاكي ها يشوف فزعت ماهي لو وجالي مجال والخساره منها ما جاه خوف يقدم الهنها بعباد الريال كفها البراق سارفه القنوف والله ان مدته من وابن الخيال ناصر الليله مواقف ومعروف خافضه راعي الكرامه ولا يزال ناصر الميمونه يبرس الصفوف يعقد امرك ومحل بكل حال عيد الغزو وعناق السيوف، اثر القومه والاصحاب ظلال، يا هاجس في الفالي، امدح وجد مني يا شاله ناصر حبيب افعاله اجزالي، تاريخ فعله يذكر بجيلاه، كريم هو اللي يحتمي التالي، من ينتخي بهمه امعه شيلاه، مطير ربع يا يعدل الميلا يوم ملدنا رجلي وخيالي عدوهم يا وويله ويله لذارت العجال ربعك ربعكم طير الفقر تعنينا أسيادها وشوخه يا ناصر أفخر بطارك يا حظ منه ويخاويك تقف وتلبي لدعيك من طيب راسك وساسك من صالة جانب ولا قراب يورخ عليك كتاب يا ما وحليت الأنشاب وطيب مرفوع راسك من دار السلمان عنيت مكتوب لدار الكويت قم الصباحين أمصيت فخر بدارك و ناسك أفخر و دعمك كويتي و يا كبرصيتي و يا عين الحسد عميتي كويتي منطقه وشاكيها يشوف فزعته ما هي بلو مجال والخساره منها ما جاه خوف يقدم الهنها بعباد الريال كفه البراق سالف البنوك والله انمدته من وابن الخيال ناصر اللي له مواقف ومعروف خابره راعي الكرامه ولا يزال ناصر الميمون يبرس الصفوف يعقد أمرق محل كل حال وعبيد الغزو وعناق السيوف اثر القوم اهوى الظلال